Друзі, привіт! Сьогодні гарний ранок. Показую вам ось такі маленькі квіточки, які в мене ростуть. Зовсім-зовсім маленькі, зовсім прості. Що? Україна бореться над наші міста, йдуть обстріли, це дуже погано. На фронті щось відбувається, якісь події, хто хоче подивіться в інтернеті, я вам не передам усю гаму та політру картини, що відбувається на фронті. Отож, друзі, Путін вже програв, тому що всі країни світу підтримали Україну, всі крім Сирії, Білорусі, Північної Кореї. Навіть Китай не підтримав Росію, це дуже гарно. Китай не підтримав Росію. Отож, Путін вже програв, але ми ще не перемогли. Нам треба перемагати. Дякую всім друзям, дякую за увагу. Пишіть в коментах, що ви думаєте про все це, про своє життя. Чи можете просто передати привіт, вітання, передати свій настрій, що ви хотіли сказати, промовити. Дякую всім, на все добре. Слава Україні, слава нації, кінець Російській Федерації.